На фронт 57-річний житель Меджибійської громади Олександр Новіков пішов добровольцем разом із 29-річним сином Романом у перші дні повномасштабного вторгнення, розповідає його донька Олена. Афганістані зона АТО він був 15-16 рік, в зоні АТО. І коли почалась повномасштабна війна, він пішов знову. З першої днів він там. 17 серпня брат загинув, ну, він рахується без вистізників в пісках. І от 40 днів не прийшло, в нього не витримало серце, і зупинилось в нього серце. За словами Олена Томан, у батька була мрія після перемоги завести цуценя німецької овчарки. Він дуже казав, що його хан буде, він як прийде додому, його хан, щенка німецької овчарки, він дуже їх любив. Ми йому обіцяли, що коли він прийде з перемогою, ми купимо йому цуценя овчарку. Олександр був зареєстрований у селі Ярослівка Меджибівської громади, каже Меджибівський селищний голова Олександр Ткач, та проживав у Хмельницькому. Всією громадою приїхали підтримати нашого героя, провести останню дорогу і підтримати родину. Надзвичайно порядна, щира, добра людина, яка готовий завжди, в будь-яку хвилину був прийти на допомогу. І його життя це приклад того, що він завжди готовий був виконувати свій обов'язок. У померлого залишилася дружина, донька і онука. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.